واستطاعت باسمى ايات الأولى المقرونه بالمحبه والوفاء والاخلاص الدائم والمستمر في تعلق باهداف العرش العلوي المجيد زاده الله تعالى عزا ورفعه وشروخا. يتقدم يا مولاي خادم الاعتاب الشريفه وطيب الجناب المولى والسامي نبي بابا اصاره عن نفسه ونيابه عن مؤسسين جميع العالم العرس الى اعلى الاجتماع على الرعايه الاولويه الساميه للدوره العاشره للاهراجات الدولي من روسيا التي الذي تكتسب فعاليته اليوم يوم مولاي والتي شكلت فضاء خصما لفتح باب حوار الثقافات من منظور تراثي انساني خالص تسعى في المملكه العربيه الشريفه. دولات التراث اللاممي للأقاليم الشمالية وعلى رأسها يا مولاي تيار توماطا للخيل والفرس الذي له ارتباط روحي يعود أصله إلى مقام القدر مولانا عبد السلام بن نشيش قدس الله السيرة